لغات البرمجة مثل الـ C أو الـ Delphi أو الـ Java هي الوحيدة القادرة على إنشاء نظم التشغيل أو البرامج التطبيقية. يقصد من هذا التمهيد أن نضع Director في مكانه الصحيح. Director يندرج تحت طائفة البرامج الخاصة أو البرامج التطبيقية الخاصة. لغات البرمجه تستطيع انتاج انظمه التشغيل مثل الماكنتوش اوبريتنج سيستم او الويندوز 95 او الويندوز 98 او الويندوز ان تي او الويندوز اكس بي اما البرامج العامه فهي برامج تم انشائها بلغات البرمجه مثل السي او الجافا او الدلفي بهدف تشغيلها على انظمه التشغيل مثل المايكروسوفت وورد او الاكسل او الاكسس او الفري هاند البرامج العامه هي برامج بتخدم عامه الناس كل الناس تقدر تستخدمها زي الاله الحاسبه زي الوين امب زي الفوتوشوب او الفري هاند او الاكسس او الاكسل او الوورد حتى اما البرامج الخاصه مثل دايركتور او وير والاوتوكاد وال3 دي ماكس او غيره كلها برامج بتخدم فئه خاصه بتخدم فئه خاصه الفئه الخاصه دي بتستغل البرنامج في عمل اغراض عامه زي مثلا ما نقدر نعمل برنامج تعليمي لمرحلة تعليمية معينة أو برنامج ديني أو برنامج ثقافي في مجال معين أو سيدي لشخصية معينة إلى آخره في البداية حينما نترجم كلمة Director فنجد أن معناها المخرج وحينما نحلل طبيعة عمل المخرج في الحقيقة سوف نجد العناصر التالية للعمل مع المخرج وهي كاتب السكريبت أو سيناريو البرنامج أو فيلم أو مسرحية أو تمثيلية أعضاء فريق الإنتاج من ممثلين وفنيين ومساعدين منتج فيلمي أو مسجل فيلمي شاشة عرض أو خشبة مسرح أو سينما أو تلفزيون أو كمبيوتر أو راديو في النهاية تقدم الرسالة الى جمهور له عمر زمني معين. في الحقيقه ان برنامج دايركتور يشبه الى حد كبير المكونات السابقه. فلدينا كاتب سكريبت او سيناريو وبناء على السكريبت او السيناريو يتم اخراج العمل. يشترك في العمل مجموعه من الاعضاء. هذه الاعضاء عباره عن صور ورسوم واصوات ومؤثرات واكواد كلها تعمل لإنتاج برنامج له طبيعة خاصة هذه البرامج تنتج على منتج فيلمي أو مسجل فيلمي لدينا شاشة عرض وهي شاشة الكمبيوتر بمقاسات مختلفة أعضاء فريق الإنتاج لهم درجات أولوية منهم الأكثر أولوية ومنهم الأقل أولوية في النهاية يوجه برنامج المالتي ميديا إلى جمهور له عمر زمني معين لعل من أبرز الجمل التي تذكر في هذا الصدد أن دايركتور ليس أفضل برنامج معالجة صور ولكن أدو فوتوشوب وليس أفضل برنامج معالجة صوت ولكن ساوند ايدت أو ساوند فورج وليس أفضل برنامج يتعامل مع الفيديو ولكن بريمير او يوليد ميديا ستوديو برو وليس افضل برنامج تنسيق نصوص بل مايكروسوفت وورد ولكن دايركتور هو البرنامج الوحيد الذي يستطيع الجمع بينها وانتاج برنامج ميديا يضم رسوم متحركه بقوه عن باقي البرامج وهو أفضل من يستطيع تجميع كل تلك الوسائط ويتحكم فيها تحكم جيد ولما كان عصرنا هو عصر الانترنت ولما كانت أدوات إنتاج صفحات الـ HTML كثيرة ومتنوعة كانت عملية تخليق التفاعلية الأعلى على هذه الصفحات بأغراض علمية أو حتى إعلانية أو وثائقيه أو تعليمية كانت تلك العملية ذات طلب أكثر وعليه فالملحوظ أن حتى كل لغات البرمجة في العالم تتجه إلى إنشاء ملفات تستطيع التحميل على شبكة الانترنت بسهولة وعليه فإن ديريكتور يستطيع إنتاج ملفات تعمل على الانترنت ولكن ببعض الشروط البسيطة والواضح أن كل اللغات تقريبا تنتج ملفات قابلة للعمل على الانترنت ولهذا يجب توضيح مفهوم الشوك ويف, الشوك ويف هو بلجن أو ملفات توضع في مجلد النظام وهو يستخدم مع متصفح الانترنت ومتصفح الانترنت اما نتسكيب او اكسبلورر لتخليق ملف جديد يضغط هذا المفتاح والاستيراد ملف من الخارج يضغط هذا المفتاح لحفظ البرنامج يضغط هذا المفتاح لإنشاء عضو من النوع الرسومي يضغط هذا المفتاح لإنشاء عضو من الرسوم فيكتور يضغط هذا المفتاح لكتابة نصوص يضغط هذا المفتاح الصورة الحالية تعبر عن مخرج برنامج دايركتور النهائي ويمكن مشاهدة المجلد بهذا الشكل مع ملاحظة اختلاف رموز دايركتور حيث تمسكت بعرض الرموز القديمة لدايركتور نظرا لأنها معبرة أكثر عن الرموز الجديدة. يجب أيضا ألا ننسى هذه الرسمة حيث هذه الرسمة هي شكل مشروع الدايركتور مجموعة من الموفيز مجموعة من حاويات الأعضاء ملف تطبيقي يوجد ارتباط بين ملفات المشروع وحاويات الأعضاء يمكن أن يوجد ارتباط بين بعض حاويات الأعضاء وبعض الملفات فقط كل مشهد من المشاهد أو كل موفي من الموفيز بتعبر عن موضوع معين قد تكون هذه الموفي لعرض الباب الأول من المنهج الدراسي أو قد تعبر هذه الموفي عن الباب الثاني أو الثالث أو الرابع قد تكون هذه الموفي للأسئلة قد تكون هذه الموفي لموضوع من الموضوعات المحددة هناك بعض الأعضاء تمهيد لغات البرمجة مثل السي